Unapoweza kutambua kwa kweli fikira na mtazamo wa Mungu kwa wanadamu, wakati unapoweza kuelewa kwa kweli hisia na kujali kwa Mungu kwa kila kiumbe, utaweza kuelewa kule kujitolea na upendo unaotumika kwa kila mmoja wa watu walioumbwa na Muumba. Haya yanapofanyika, utatumia maneno mawili kuvafanua upendo wa Mungu. Maneno hayo mawili ni yapi? Baadhi ya watu husema, mwenye kujitolea na baadhi ya watu wakasema kuwa na huruma nyingi ya kutoa msaada kati ya kauli hizi mbili kuwa na huruma nyingi ya kutoa msaada ndio kauli ambayo inafaa kwa kiasi kidogo zaidi kufafanua upendo wa Mungu hii ni kauli ambayo watu hutumia kufafanua fikira na hisia za mtu kwa upana wa akili zake naichukia kweli kauli hii kwa sababu Inarejelea ule utoaji wa msaada bila mpango na bila ubaguzi, bila kujali kanuni zozote. Ni maelezo ya kihisia za ziada za watu wajinga na waliochanganyikiwa. Wakati neno hili linatumika kufafanua upendo wa Mungu, bila shaka kuna nia ya kukufuru. Nina maneno mawili ambayo yanafafanua kwa usahihi zaidi upendo wa Mungu. Maneno hayo mawili ni yapi? Neno la kwanza ni kubwa. Je, si neno hili huamsha na kuleta hisia? Neno la pili ni pana. Kunayo maana halisi katika maneno haya mawili ni nayo yatumia katika kufafanua upendo wa Mungu. Kama yatachukuliwa kwa njia ya moja kwa moja, kubwa linafafanua ukubwa au wingi wa kitu. Lakini haijalishi kitu hicho kina ukubwa gani. Ni kitu ambacho watu wanaweza kugusa na kuona. Hii ni kwa sababu kipo. Si kifaa cha kidhania na kinapatia watu hisia kwamba kwa kiasi fulani kina usahihi na hali ya kimatindo. Haijalishi kama unakiangalia kutoka katika mtazamo baba au wapande zote tatu. huhitajiki kufikiria uwepo wake. Kwa sababu ni kitu ambacho kwa kweli kipo. Hata ingawa kwa kutumia kubwa sana Kufafanua upendo wa Mungu kunaweza kuhisiwa kana kwamba tunataka kupima wingi wa upendo wake. Lakini hata hivyo, linatoa hisia kwamba hauwezi kupimwa. Nasema kwamba upendo wa Mungu unaweza kupimwa kwa sababu upendo wake si aina fulani ya kitu kisichojulikana. Wala hauchipuki tu kutoka kwa ngano yoyote. Badala yake, ni kitu cha kutumiwa kwa pamoja na vitu vyote katika utawala wa Mungu. Na ni kitu cha kufurahishwa na viumbe vyote hadi kwa viwango tofauti na kutoka katika mitazamo tofauti. Ingawa watu hawawezi kukiona au kukigusa, upendo huu huleta maendelezo na maisha katika vitu vyote, kwani kinafichuliwa hatua kwa hatua katika maisha yao. Na wanahesabu na kushuhudia upendo wa Mungu, wanaofurahia kila wakati. Nasema kwamba upendo wa Mungu hauwezi kuhesabiwa kwa sababu fumbo la Mungu la yeye kukidhi na kuimarisha vitu vyote ni kitu ambacho ni kigumu kwa wanadamu kuelewa kama vile tu zilivyofikira za Mungu katika vitu vyote na hasa vile vya mwanadamu. Hivyo ni kusema hakuna anayejua damu na machozi ambayo muumba ametoa kwa sababu ya wanadamu. Hakuna anayeweza kufahamu Hakuna anayeweza kuelewa kina au uzito wa upendo ambao Muumba anau kwa ajili ya wanadamu. Alioaumba kwa mikono yake binafsi. Kufafanua upendo wa Mungu kama mkubwa sana ni kuwasaidia watu kutambua na kuelewa upana wake na ukweli wa uwepo wake. Iko hivyo ili watu waweze kufahamu kwa kina zaidi maana halisi ya neno Muumba na ili watu waweze kupata ufahamu wa kina zaidi wa maana ya uumbaji neno pana kwa kawaida huwa linafafanua nini linatumika kwa ujumla kumaanisha bahari au ulimwengu kama vile ulimwengu mpana au bahari pana ule mtanuko na kina kitulivu cha ulimwengu unazidi ufahamu wa binadamu na ni kitu ambacho kinanata fikira za binadamu ambacho kwacho wamejawa na upendezwaji. Fumbo lake na umuhimu wake vyote vimo katika uwezo wa kuonekana lakini haviwezi kufikika. Unapofikiria kuhusu bahari, unafikiria kuhusu upana wake. Yaonekana isiyo na mipaka. Na unaweza kuhisi ile hali ya bahari hiyo, kuwa fumbo na ujumwishwaji wake pia. Ndio maana nimetumia neno pana. Kufafanua upendo wa Mungu ni kuwasaidia watu waisi namna neno hilo li livyo na thamani na ili waisi ule urembo wa kipekee wa upendo wake na kwamba nguvu za upendo wa Mungu haziishi na zimenea. Ni kwa minajili ya kuwasaidia kuhisi utakatifu wa upendo wake na heshima pamoja na hali ya kutokosewa ya Mungu ambayo inafuchuliwa kupitia kwa upendo wake. Sasa unafikiri kwamba pana ni neno linalofaa kufafanua upendo wa Mungu? Je, upendo wa Mungu unaweza kufikia maana ya maneno haya mawili? Kubwa sana na pana? Bila shaka. Katika lugha ya binadamu, maneno haya mawili tu ndio ambayo yanafaa kwa kiasi fulani. Na kwa kiasi fulani, yanakaribia kufafanua upendo wa Mungu. Je, huoni hivyo? Kama ningewaulizeni kufafanua upendo wa Mungu, je, mngetumia kauli hizi mbili? Kuna uwezekano mkubwa zaidi. Msingi yatumia kwa sababu ufahamu na utambuzi wenu wa upendo wa Mungu ni finyu na unafikia tu mtazamo baba, na bado haujakwea ngazi hadi katika ule urefu wa nafasi ya pande zote tatu. Hivyo basi, kama ningetaka mfafanue upendo wa Mungu Mngehisi kwamba mnakosa maneno. huenda pengine hata mtakosa kuongea kabisa. Maneno haya mawili ambayo nimeyazungumzia leo yanaweza kuwa magumu kwako kuelewa au pengine kwa ufupi tu hukubali. Hali hii inaweza kuongelea tu hoja kwamba utambuzi na ufahamu wako wa upendo wa Mungu ni wajujuu ndani ya upana mwembamba. Nimesema awali kwamba Mungu ni mwenye kujitolea. Unakumbuka neno kujitolea? Inaweza kusemekana kwamba upendo wa Mungu unaweza kufafanuliwa tu kuwa wa kujitolea. Je, si haya ni mawanda membamba mno? Mnafaa kutafakari swala hili zaidi ili kuweza kufaidika kutokana nalo.